Перед Шевченківським будинком культури збираються люди. Через декілька хвилин відбудеться обговорення хвилюючих їх питань в медичній галузі на території громади. «Я звернулася, потрібні були планові крапельниці, у мене цукровий діабет. Сказали, ми не капаємо. Яка причина? Ковід спочатку, потім з'ясувалось, ми до погорілівки переведені. І наша не лікарня, а центр первинної медичної допомоги. Ми не капаємо, заборонили, все таке, по реформі». Ольга Соболєва зібрала понад 1300 підписів людей, які також мають претензії до реалізації медичної реформи на місцях. Тобто в селі була повноцінна лікарня зі стаціонарним відділенням, яке закрили після реорганізації закладу. Зараз тут працює два сімейних лікарів, які надають лише амбулаторну та невідкладну медичну допомогу. Це, що стосується уколів та крапельниць. «Якщо на протязі, наприклад, двох-три днів стан не покращується, він... Цей хворий направляється до вузького спеціаліста і там вже рішається питання госпіталізації на тому рівні, тобто в те відділення, по якій, спеці... по якій категорії цей хворий треба, щоб обслуговувався. «Сама амбулаторія, як і інших 14 пунктів здоров'я або подібних амбулаторій громади, входять до складу... ...комунального підприємства «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»... ...мішково-погорілівської сільської ради. Перша назва – це юридична адреса таких центрів. Допомагає в кожній амбулаторії зекономити витрати на утримання юристів, бухгалтерів тощо», – додає Павло Цопа. «Всі ці установи – це заклади первинної ланки. Відтак жителі сіл мають їздити на уколи в місто або ж робити ін'єкції самотужки. «Зараз карантин і ми також не можемо собі дозволити у великих об'ємах, тому що самі карантинні обмеження говорять про те, що ми менше повинні назначати ін'єкційних процедур, більше переходити на таблетовані види, види лікування». Приміщення колишньої лікарні, а тепер амбулаторії, зараз використовуються частково. Другий поверх – нежитловий. Наступного року тут мають відремонтувати протікаючи дах. ...розповів сільський голова Олег Пилипенко. Те, що потрібно від громади, а саме фінансове забезпечення діяльності всіх наших медичних установ, це і амбулаторії, і пункти здоров'я по всій громаді, також ми зберегли всі ставки медичні, нам передали частину закладів із Снігурівського району в ході об'єднання, тобто ми всі їх зберегли, жодну людину не скоротили. Зараз нам не вистачає сімейних лікарів, ...і є певні особливості карантинного періоду от, по наданню певних видів послуг». На зібранні Павло Цопа сказав, що обговорить на рівні області шляхи вирішення проблеми... ...та 20 липня приїде до села повідомити про результат. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.